491 людина захворіла на COVID-19 протягом минулого тижня в Запорізькій області, повідомив заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. За його словами, це на 60% більше, ніж тижнем раніше. «На території окремих западних регіонів вже зареєстровані випадки захворювання генну мутацію кракен. Це нове, скажімо, вірус коронавірусу, що циркулював ми. Думаємо, що і в нас є саме цей вірус. Цього тижня матеріали від наших хворих вже доставлені на лабораторії Центру громадського здоров'я, і найближчим часом ми очікуємо підтвердження, новий цей вірус циркулює в нас або ні. За останні два тижні в нас значно збільшився кількість тестувань, на коронавірусну хворобу. І на останньому тижні це майже 2000 таких досліджень. Значно це погіршення відразилося на і збільшенні потом, кількості госпіталізованих до стаціонарних лікарень, наприклад, за останній тиждень 70 8 осіб було госпіталізовано. Є і середні тяжкі, і тяжкі захворювання. І другий показник для госпіталізації – це по епідемічним показанням. Тобто ті хворі, які теоретично могли б лікуватися вдома. Це хворі з організованих колективів, військовослужбовців, хворі з тих сімей, де залишаються люди старшого віку. Відсоток середньої тяжкості і тяжких госпіталізованих на сьогодні складає в період повномасштабної війни у Запоріжжі кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу зменшилась, зазначила регіональна координаторка з вакцинації Марина Колерова. «Дорослі мають отримати дві дози вакцинами, які зареєстровані в Україні, саме Коронавак або Пфайзер. Перші дві дози – це є базовий курс вакцинації. Щонайменше через 5 місяців людина має отримати бустерну дозу. Щонайменше після першої бустерної дози, через 4 місяці має отримати другу бустерну дозу.